Dignes. Ten čas letí jako sviňa. Tak to jsou kuchyňky. Když jenom mají funkční prostě všechno. Aha, tady jsou trošku jinde, no. Tady sebo, já jsem rád, že udělám kostičku. Co, kdybych se vzalštěvět, když roubek. Všechno tady mají to se neníme. Já se vznu tadyto. Tady jde to. a to máš jako Ty vyselám, se tam To je No, my máme i povod, a jo, tam ještě vysunuje. A tam, tady taky. A tady taší, a to To je jebe. To je už ty to tady ukážu monvok, <tějí> Takže právě jsme dojeli na nějakou, uh, jaká to je, losí farma. Losí farma. Zvířat, který neplavou. Jakože to, co má čtyři nohy a Rohy. Takže. Okay. Uh, jedeme, ne, jako na safari, na loubačit safari. Takže se fakt těším. Ha, teda, so. A teda To je lost debila. Ajo. To je ještě to průvodce. <laughs> Mači. Co? Vlogísek. Ahoj. <laughs> <laughs> To jak to ne. Míň už mokrý. No. To <laughs> <Dej, pek, Ušu. laughs> je pak už já. k nám docházky a Matěj jdeš se mnou srát. Tak si neběšou spouvený jste. dopíš, Tohle ne nevytírali jste tady na hodou takovými. Jeden kokot, druhý kokot, třetí kokot, tady je vole určitě čtvrtý kokot, no jasný vole pátej. a tamý pátý. Já vytíralo, vole! Úplně zbytečné! Aspoň, co dělám narozděl tady od toho? Já co tady... to je vidět! tady... vám chtěl říct, že já jsem z vás nejúžitečnější do domácnosti. To jo, ty dobře. To jo, ty Já však si že... Takže balíme a pak budeme na snídaní A pojedeme do Kodaně že? Asi jo, pojedeme do Kodaně a pak jedeme domů Dobrý den! Já zdjavím ve kříkách Ve vloku. Juchu! Takže se rozloučíme s naší chatkou Doltro z práce a usílitou pli, Takže ahoj Švédsko Bylo to fajn Napůl půl. byl nahovno Ne bylo to dobrý! Jedeme do Kodaně, jo. Vladěl, musíte koupit klobásku. Což říkáš, že ne? Proč ne? Klobásky jsou rovni. Jsme v Dánsku, ahoj, dodali máme všechny z dánského prostředí. Mám tady beansky, jo, sebo, sebo, máme tady jelly no, Nebudeme to papat. No ano, jdeme jim. No, teď to nebudu papat, kámo. Ano, teď to budeš papat. Šmýdinko, šmýdinko. Tak čo? Ty vole. Dělaj, dělaj se To je dobrý. Já. chrý. <laughs> Cože? To jsi měl. No, um. tak hm. to já, <sík> To je burger. Eve, jsi Burger! Burger! Pane zlatý, bože na nebesích! Tak jako dá! Ať to ještě žere! A, Ej hoj, takže tady to je konec tohodle vlogu ze švédských krajin. Doufám, že se tady ta třídělná série líbila, pokud, ano, podpořte všechny videa lajkem, odběrem a sdílejte to, protože za ně to bude fakt povedený, takže tady to je konec, bohužel, a možná pro jako boudí. Možete čekat video z CSK a teď reakci na jeden dost zajímavý seriál, to je ale v teď ve Hvězdách, takže tady to je konec, užívejte víkenda, čau.